Спортивний клуб «Персея» сьогодні представляє Вікторія Челенко. Займається цим видом спорту три роки. Гімнастка вже виконала половину програми, підготовлену для чемпіонату. Залишається номер з її улюбленим предметом – обручі. Якщо красиво його перемотати, то коли його підкидаєш, він гарно переливається і сам гарний предмет. Підтримати Вікторію сьогодні прийшла мама Ганна Чаленко. Говорить, донька мріяла з дитячого садка займатися гімнастикою. «Вона дуже старалася, не все в неї вийшло, але вона дуже нервує, Ну нічого, це спорт, характер треба закаляти спортивний, тому думаю, що далі все буде добре». Готується до виходу на майданчик та представить дитячу юнацьку спортивну школу номер 3 Єлизавета Ващенко. Сьогодні її програма складається з виступу без предмета, з булавами та обручем. Я, «Я люблю найбільше виступати з булавами. Мені подобається підкидати їх, всілякі оберти робити». Судитимуть спортсменок бригади суддів за критеріями. Складність вправи та предмету, рівновагу, оберти, потрапляння у музику, артистичність тощо. «Унастки повинні виконувати всі одну і ту ж саму програму, тобто, у нас є право без предмета, скакалка, обруч м'яч, булава і стрічка, і от саме так повинні проходити змагання». Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву «Надія» сьогодні на своєму паркеті зібрала майже 100 гімнасток з Миколаєва. Президентка Федерації художньої гімнастики Миколаївської області Лілія Дратман говорить, в місті наразі немає іншої зали для змагань, яка відповідає міжнародним нормам. «Мріємо, кожного разу це кажу, про свою здорову, огромну спортивну залу з високою стилю, яку... Нехай побудують у нашому рідному місті. Тетяна Макушева, Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.